Незалежність, ємне та знайоме кожному українцеві слово. Воно об'єднує нас від високих Карпат до пісочних узбережь Криму. Від світучого каштанами Києву до Одеси з її морськими бризами. Ми носимо її в серці та народжуємось вже вільними. І сьогодні... Українській незалежності виповнюється 31. 31 – це вік розквіту молодості для людини. Такою є наша Україна – квітучою, сповненою енергією та потенціалом. І хоча чисельні посягання на її суверенітет та свободу українців не закінчуються і зараз, ми з гідністю боронимо межі нашої держави, відстоюючи кожен сантиметр рідної землі. У День Незалежності України відчуваємо усю відповідальність, покладену на нас, як як на громадян. Громадян, які сплотилися навколо однієї ідеї – ідеї перемоги у цій війні. Ідеї підтримки та допомоги тим, хто цього потребує. Залишайтеся сильними та незламними. Будьте сильними, здоровими і дужими. Тримайте стрій разом з нами і підтримайте нас надалі. Це безмежно цінно. З Днем Незалежності України!